اللي ما يرضى بالمهونه يا عسى مبروك يا درب اليماني عبد الرحمن المراجل في عيونا لهن نزفه المشاعر والتهاني ابتدي باللي عبادي ينتجونه خالق الاكوان ماله نتثاني ناس تشتت له وناس يسبحونه ايه بعد ذكر الله شعري تسمعونه فاحت الدله فيل وزعفران في زواج اللي ما يرضى بالمهونه يا عسى مبروك يا درب اليمان احتفلنا والفرح حلت مزونه وسع الدع دع همومه في ثوان جيت ابارك له عسى ربي يصونه من شرور الناس من قصيده عبد الرحمن المراجل في عيونه له نزفح عشبوك اللي ينومس من يجونه مني فوافي من عريبنا المجان والفخر كل الفخر ما هل هالفخر بإخوانك طوال اليمان انور اللي بالمكارم يمدحونه يعجبك وقت القساء ولا الليان خالد اللي بالمواقف يشكرونه لين حصل بالوفاق اضروبك وحي راس اللي تنومس من متونه قوم من يجيهم يكرمونه والعشاء من خيرة الحيل الزمان صيتهم بين القبائل تعرفونه معتلي مثل النجم طول الزمان تعرفون المطرفي ما تجحدونه روس قوم ما يحبون الطمان الله الله مدهم عزهم من بني وايل المجان ابتدي باللي عبادي ينتجونه خالقان الناس يسبحونه عالم الخفي ويعلم فالثياب بعد ذكر الله شعري تسمعونه وفاحت الدله هيل وزعفران في زواج اللي ما يرضى بالمهونه يا عسى مبروك يا درب الايمان احتفلنا والفرح حلت مزونه والسعد دع دع جيت ابارك له عسى ربي يصونه من شرور الناس من عبد الرحمن نزف احلى المشاعر والتهان، وعاش ابوك اللي ينومس من يجونه، من, من عريبنا المجان، والفخر كل الفخر ما طحت دونه، هالفخر باخوانك طوال الايمان، أنور اللي بالمكارم يمدحونه، يعجبك وقت ولا الليان، وخالد اللي بالمواقف يشكرونه، لين حصل بالوفا قطري، وحي راس اللي تنومس بمتونه، محمد